Bine v-am găsit, sunt Roxana Grigoraș, psihoterapeut, psiholog, doctor în psihologie și astăzi vreau să vă prezint o tehnică simplă pe care voi puteți să o utilizați acasă atât pentru voi, pentru copiii voștri, chiar și cu adolescenți. merge foarte bine Este o tehnică menită să vă ajute atunci când ați trăit o situație, un eveniment mai dificil și aveți, ați rămas cu o senzație neplăcută sau cu un gând obsesiv. Puteți să încercați această tehnică și să-mi spuneți cum a funcționat pentru voi. Ea se desfășoară destul de simplu în cinci Este o tehnică de vizualizare. Așa că eu o recomand să o practicați cu ochii închiși, însă pentru prima dată puteți să o faceți chiar cu ochii deschiși. Prima dată ce veți face? Vă veți gândi bineînțeles, la această situație, da? ce s-a întâmplat, la gândul pe care îl aveți și veți putea chiar atribui o notă de la 0 la 10 pentru gradul de intensitate, cât de neplăcută este această situație sau gradul de neplăcere pe care voi îl resimțiți Apoi, în a doua etapă am să vă rog să asociați o imagine, adică veți aduce în, în minte o imagine reprezentativă pentru situația respectivă. Poate să fie o imagine reală, în sensul în care este ca și cum ați decupa ca o fotografie. Din evenimentul respectiv, sau pur și simplu vă imaginați, creați voi o anumită imagine, cu condiția ca această imagine să fie uh, simbolică, să fie reprezentativă pentru situația trăită. Apoi vă veți concentra pe corp și veți vedea unde anume simțiți această senzație de neplăcere atunci când aduceți în minte imaginea respectivă. Care sunt senzațiile în corp? este o anumită parte a corpului în care simțiți um, mai pregnant senzațiile respective. Apoi veți transforma această imagine și această senzație într-o spirală, într-o spirală de energie. Și veți vedea care este sensul acestei spirale. Uh, chiar o puteți lăsa să, să crească în intensitate, în intensitate. Și veți vedea, este în... în Merge în același sens cu acele de ceasornic sau invers. Este important să vedeți acest lucru. Apoi, vă veți pune mâinile, o mână sau chiar două mâini, pe acest loc unde ați identificat spirala, unde s-a format această spirală de energie. Și cu mâinile veți apăsa încercând să încetiniți ritmul spiralei, încercând să... Diminuați acest ritm, să-l încetiniți și apoi chiar să inversați sensul da? Dacă spirala era inițial, mergea în, în sensul acelor de ceasornic, acum ea va merge invers da? Și după ce ați făcut acest lucru, să vă invit să evaluați din nou Acum intensitatea gândului, intensitatea neplăcerii a diminuat sau a rămas în același, în același loc, la, la același punct. În mod normal, ea diminuează și acum dacă nu este poate suficient să faceți o singură dată, ci vă încurajez să faceți de mai multe ori, Um, vă încurajez de asemenea să îmi scrieți Și să îmi spuneți cum a funcționat pentru voi Sunt persoane pentru care funcționează foarte bine această tehnică Și sunt persoane la care observăm că funcționează mai puțin bine Dacă faceți parte dintre aceste persoane, vă îngrijorați Există multe alte tehnici pentru voi Și um, îmi propun uh, în fiecare săptămână cel puțin Să vă aduc un instrument care să vă ajute Aveți și uh, pagina site-ului unde um, Puteți să intrați, să căutați articole de specialitate pe YouTube de asemenea și eu vă invit să mă urmăriți și să mi scrieți dacă aceste lucruri vă ajută sau care sunt lucrurile pe care le-ați vrea să le auziți în cadrul acestor mini-prezentări. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine curând!